موسا عیہی صلاح و السلام کا دور مبارک تھا جب میں بتاؤں عاشقوں نے قربانیاں کیا کیا کی ہم نے تم نے کیا قربانی کرنی <laughs> بچہ پیسے بھی ہو دے تو چودھری رہی آکڑ ویکو گلی کھلی کرانی پی جائے منڈے ایسے چوک لے میں بچہ لے <laughs> نہ پائی نا جاندی ڈاڈے گے نہیں پیشڑیا چٹ چڑھ کے ٹائم لگا لیے بڑا بے نیاز ہی. بڑا بے نیاز بات جا. لکھا ہے یہ بنی اسرائیلی روایت ہے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ و بیٹھے تھے اور ایک عورت آئی آ کے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول علیہ صلاطلام آپ کو طور پہ جا کے اللہ جل شاہ سے ہم کلام ہوتے ہیں میرے گھر بیٹا نہیں ہے آج اگر جائیں گے تو میرے بارے میں بھی پوچھئے گا کہ میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میئرز کی اللہ فلاں بندی آئی تھی پوچھتی ہے میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس سے جا کر کہہ دو کہ نہیں ہوگا آپ تشریف لائے وہ بیٹھی تھی منتظر آپ علیہ الصلاۃ و السلام نے فرمایا اللہ جل شانوں نے فرمایا ہے کہ تیرے گھر بیٹا نہیں ہوگا روتی روتی چلی گئی اب میں اس کو ذرا مختصر کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ عرصہ گزرا تو اس حال میں اللہ کے نبی علیہ سلاۃ اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ اس نے نہ اپنی گود میں چاند سا بیٹا اٹھا رکھا تھا عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا دیکھو ہوا کہ نہیں ہوا اب اللہ کے نبی تھے حضرت یقین پختہ تھا معرفت تھی کہ دینے والا اللہ ہے یہ کہاں سے آ گیا کوئی تور پہ گئے جا کے اللہ ایک بار تیری بندی کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیں بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اللہ کا آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوگا لیکن وہ تو اس حال میں آئی کہ اس کی گود میں چاند سا بیٹا ہے دینے والے آپ ہیں الخالق الباری المصور فی كيف یہ بیٹا کیسے ہو گیا تربیت کرنی تھی نا اپنے کلیم کی فرمایا کلیم علیہ صلاۃ السلام جاؤ جا کے انسان کا گوشت لے کے آؤ اب حضرت موسا علیہ سلاۃ السلام نے ایک برتن لیا ایک چھری لئی اور, اور بنی اسرائیل میں چل نکلے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھا بھائی اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے ہر بندہ انکار چلو کوئی کوئی بیل ہوتا کوئی گائے ہوتی کوئی بکرا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا لیکن اپنا گوشت دینا ہے تو بہت مشکل کام تھا سب نے انکار کر دیا مختصر حضرت تموسی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ایک درویش بیٹھا تھا حال مست کوئی اسے دائیں بائیں خزاں بہار گرمی سردی کی ہوش نہیں تھی وہ مست تھا وہ محفو تھا اور زبان پر ایک ہی لفظ تھا اللہ اللہ اللہ آپ رک گئے فرمایا چلو حجت ہو جائے گی اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں اپلائی سلاۃ اسلام نے فرمایا اوے ملنگا اللہ پاک نے انسان کا گوشت منگایا کسی نے نہیں تیرا کی پروگرام لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بازو آگے کر کے عرض کرتا ہے حضور لا لو آپ بڑے حیران ہوئے آپ نے کہا خود ہی اتار دے اس نے اتار دیا آپ جب جانے لگے نا تو پھر عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جاؤ آپ ٹھہر گئے فرمایا ہاں عرض کرتا ہے حضرت میں اہتے باندھا لا کے دیتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے گردن دا منگیا ہوئی है. صاحب سب کا ایک پانچ روپے دیڑھیں پہندے رون لائے وہ بھائی غریبوں کا بھی رب وہ ہے یاد رکھنا اگر چاہے تو کوئی غریب نہ رہے یہاں لیکن وہ کیا کہتا ہے خلق الموت والحیات لی ابلوکم ایوکم اصنو عملہ میںھا گا چنگے کام کیڑا کرتا ہے کیا غریبوں کا رب وہ نہیں ہے اگر وہ چاہے تو ایک غریب نہ چھوڑے کے خزانے کم نہیں ہو گئے اس کی مشین میں مک نہیں گئے یہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آئے سب کا رب وہ ہے سب کو دے سکتا ہے لیکن کیا ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے دھیان کریو پھائی دھیان کریو صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے آپ نے فرمایا اتار دے جانے لگے تو پھر ارض کر دیا حضور ٹھہر جائیے آپ پھر رک گئے ارض کردہ حضور بانہ تون دے اللہ پاک نے گلوں کا نہ منگا ایل لو اتار دی جانے لگے پھر ارض کردہ حضور ٹھہر جاؤ کہیں اللہ نے سینے کا نہ مانگا وہ بھی اتار دیا پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کتنے اللہ نے ٹھڈ کا نہ منگا پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کتنے اللہ نے پٹا دیا ہے پھر جا ادور ٹھہر جاؤ کتنے اللہ نے پنڈلی دان منگیا پہلے دینے کو کوئی تیار نہیں تھا ایسا عاشق ملا سارا کچھ ہی اتار کے دے دیا صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک قربانی کریو پائی قربانی دن کریو کار کنے جی نے یار اس صاحب ننگو شٹو رہی خدا دا واسطے جی ماڑیاں دل نہ لوئی بول قربانی اب سنو پھر آگے قربانی کر کے تو دیکھو حضرت پھر دینے والا کیا دیتا کبھی نہیں رکھا اس نے کسی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت لیا کوئی طور پر حاضر ہوئے پوچھا کلیم کیا بنی اللہ پہلے کو دینے کو تیار نہیں تھا ایسا دیوانہ ملا سارا کچھ ہی اتار کے تیرے نام پہ دے دیا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس نے پوچھا تھا آپ نے آ کے مجھ سے پوچھا میں نے کہا نہیں ہوگا چلی گئی لیکن جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گئی تو گھر نہیں گئی یہی دیوانہ جس نے میرے نام پہ سارا کچھ دے دیا اس کے پاس آئی اور دعا کے لی کہا اب خود بتاؤ اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دے تو اس کو کیسے انکار کروں آئے اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دے تو بتاؤ اس کو کیسے انکار کروں ہاں حضرت ہم تو مائل با کرم ہے آو کر لو سودا یا فریج بھر لو یا ونڈو میرے نات ہے کر لو سودا ہم تو مائل با کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں را دکھائیں کسی کوئی را ر رب...